Vicepremierul, anuncând implica ei majore, guvernul va da o nouă lege a achizițiilor publice, prin Vicepremierul Paul Setenescu, ministru al dezvoltării regionale, a explicat ce până la Sfântul Reitul acestei luni, guvernul va veni cu o nouă lege a achiziilor publice, care va fi adoptat prin ordonan de urgență. Nu știu cum va arta această lege, ce nu sunt specialist în achiziții publice. Acum a spus i domna prim-ministru, în această luni, prin ogni vom veni cu o lege a achiziilor publice. Nu intru în detalii, ce s-ar putea să fie lucruri care apar sau nu în ogina vrea să vedeți dezinformez, a spus Paul Setenescu.